الرب بيرشد بتفاصيل الحياة كلها لأنه سيادته على كل شيء ممكن البعض بظن إنه الرب بحط مبادئ وبيترك التفاصيل الأخرى إنه نحن ناخد خياراتنا ونتحمل مسؤولياتنا من دون ما يتدخل لكن في سؤال مهم هل الله بيجاوبنا على أسئلة صغيرة ممكن نسأله إياها لأنه هو أبونا وبيعرف الأفضل لإلنا هل ممكن يقولنا لأ ما دخلني مش مهم هالتفصيل شو ما تعمل عمول لحالك مش بعض الخيارات الصغيره بتأثر على كل الحياة خيار بموضوع كتير صغير يمكن يغير لي مسار حياتي كلها أكيد الرب بيرشد الإنسان بكل تفاصيله إذا هو سأله لكن العملية مش أوتوماتيكية ونحن ما إلنا دور بس بنسأل وهو بيجاوب او ما منسال وهو بيقرر الموضوع بده علاقه خاصه مع الرب بده يكون عندنا شركه وصداقه معه قرب منه ساعتها بتكون هالعلاقه الحميمه اللي صار زمان بتبين باسئلتنا واجوبته ما فينا نكون بعاد عن الرب ويوم من الايام نقرر نساله سؤال تفصيلي وهو يجاوبنا ما فينا نحن نكون ما بنساله عن اي شيء وفجأة نساله عن موضوع صغير، كمان لازم يجاوبنا، فالقصة مبنية على شركة معه، على علاقة معه، ساعتها بعتقد بجاوبنا عن معظم إذا مش كل الأشياء اللي نحن بصدق بنطلبها منه، وأكيد لازم تكون أهدافنا ثانية ما بنساله من باب الحشرية أو من باب أخذ الرأي أو النصيحة لما نسأله لاهداف ساميه بتخص تقدمنا الروحي ومجده اكيد الرب بجاوب، ولازم يكون كل مبني على معرفه كتابيه صحيحه حتى ما نسأله عن امور هو اصلا حاكي عنها ومفروض نكون بنعرف رأيه فيها واخر شيء لازم نخضع لمشيئة الرب، الرب بيعرف القلوب قبل ما تعبر عن شو بدها. فإذا شافنا مش خاضعين ومش مستعدين مش هيك أوقات كتير ما بيحكي. لكن لما نكون بشاركة معهم وأهدافنا نبيلة وعندنا معرفة كتابية صحيحة وخاضعين ومستعدين إنه نطيعه رب بيرشدنا بكل تفاصيل حياتنا. فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك.